بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بالجميع مره اخرى على قناه الجامعه القانونيه المغربيه الفتراضيه هذه القناه التي ما تقدم العديد من الاضافات لجميع الطلبة وعموم المهتمين بالقانون وبالدراسات القانونية هي قناة لا تزال مستمرة ولا تزال تضع يدها في يد جميع من يريد أن يساهم في تطوير المعرفة القانونية سواء من بعيد أو من قريب تعززت هذه القناة بطبيعة الحال بموقع كوم وهو موقع مختص في نشر المقالات العلمية ذات الطبيعة القانونية بمختلف فروعها شريطة أن تكون تلك الإبداعات والمساهمات العلمية متسمة بالموضوعية ومتسمة بالحفاظ على الأمانة العلمية ومتسمة بعنصري الإبتكار والإبداع لأن هذه المقومات في نظرنا كلها مقومات من شانها ان تبرز ذاتيه الباحث وذاتيه الطالب وذاتيه المبحر في العلوم القانونيه وهي بذلك تكون رافدا من روافد الثقافه القانونيه التي نسعى جميعا الى تطويرها وتعزيزها عبر العديد من المداخل والمخرجات اذا هذه القناه كانت كما قلنا زلنا عبارة عن منصة رقمية يلتج إليها كل باحث عن المعرفة القانونية وهي قناة تعتبر رائدة في مجال المعلومة القانونية وفي مجال الدرس القانوني ولعل ريادتها هذه معلومة عند الجميع من خلال حجم متتبعيها ومن خلال الفوائد التي جناها كل متتبع لهذه القناة، منذ بدايات سنة 2011 هذه القناة تحاول أن تضع بين يدي كل مهتم من مهتمي القانون وخاصة طلبتنا الأعزاء العديد من المعارف القانونية والمعلومات القانونية التي تفيدهم في مسارهم الدراسي ولذلك فإن البحث عن المعلومة القانونية يمكن أن يستند في جزء منه على هذه القناة وعلى مضمونها وبهذه المناسبة نشكر جميع من ساهم ولا زال يساهم في تطوير هذه التجربه المغربيه الخاصه الرائده تطوير من شانه ان يرفع همه كل طامح الى المساهمه والمشاركه في تعزيز الثقافه القانونيه وفي تطويرها وفي تكريسها واقعا معاشا يمكن ان يتجسد عيانا لكل واحد منا اذا نعيد الترحاب بالجميع ونقول للجميع مرحبا بكم في قناتكم قناه الجامعه القانونيه المغربيه الافتراضيه ومرحبا بابداعاتكم ومنشوراتكم وكتاباتكم العلميه الهادفة من أجل تعزيز موقع الجامعة القانونية المغربية الافتراضية الجامعة. باعتباره موقعا متخصصا في نشر المقالات العلمية فللجميع الشكر وللجميع طلب التوفيق من الله عز وجل حتى نبلغ الهدف معا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته